дуже негативно не вказуються, тому що якщо не їдять води, вона починає розсихатися в цьому стані, вже в розв'язаному стані. І через те, років вони не будуть замочені в вони можуть требувати либо капітального ремонту, либо взагалі вже не підближати ремонту. На території яхт-клубу базується трохи більше 30 яхт. Є металеві, пластикові. Відсутність води найбільше впливає на дерев'яні.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 Но мы не можем ни на воду выйти, ни вот, не сброситься, даже на воду не имеем права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 для перевозки комунітарних грузов З водою, так як і з лісосмугами, і взагалі прифронтовою колишньою територією, саме громади, території громади міста Миколаєва, все дуже, як кажуть, сумно. Оскільки залишається велика небезпека спрацювання вибухових пристроїв, пристроїв ті, які не вибухнули під час бомбардувань міста Миколаєва. Також залишається дуже серйозне безпекове питання. У нас є мости, у нас є відповідна інфраструктура берегова, яка під особливою охороною військових. Таким чином говорити про вихід на, в акваторію міста Миколаєва ми не можемо. І говорити про те, коли це буде, теж дуже складно. Мінімум